بتالي اللي نورت بحياتي، أهلا أهلا يا مرحبا بك وسهلا، عقب انتظاري جيتني يا غلاتي، يا فرحتي جعلك إمام المصلين، يا فرحتي جعلك إمام المصلين، بتالي اهلاً هلا يا مرحبا بك وسهلي عم في انتظاري يا غناتي يا فرحتي جعلك امام المصلين يا عزوتي نتكان فينك سيقاتي من خلقه الدنيا رجال عتيين، واذكر خوالك في زمان الشتاتي، وافخر بهم لي بالمواقف عظيمين، عدوهم لحن وقت المماتي، من ويلهم يشرب من الغبن كاسي، معرب الجده يسأل سقيواتي، الطيبين من العرب والسلاطي، حباكر ربي وأفرح بشوفك قايد بالميادين، بلالي اللي نورت بحياتي، أهلا هلا يا مرحبا بك وسهلين، عب جتني يا أناتي، يا فرحتي جعلك إمام المصلين، يا عزوتي مكان فيك تقاتل، عمي وخالي اللي الشدايد معدي، عمامك أهل فات الدنيا رجال عتيين وإذكر خوالك في زمان الشتاتي وفخر بهم بالمواقف عظيمين عدوهم لحال وقت المماتي من ويلهم يشرب من الغبن كاسيه مع يشوفك جاي في من الميادين ودول الخليج